au cu salariile bugetarilor înainte de pate, ministrul finanțelor a făcut anunțul. Mulți nu i-au manifestat interesul. Nu toți angajații instituțiilor de stat vor primi salariile mâine, când e ultima zi lucrătoare înaintea învierii. Ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a declarat la antena 3CD i-a fost asigurat cadrul legal, mulți nu i-au manifestat interesul. La lista adugată din monitorul oficial nu se mai poate aduga nimic, a precizat Teodorovici. Am discutat cu fiecare instituție în parte. Ministerul de Finanțe a creat cadrul legal în baza căruia se se poate da înainte de pate acest salariu. Nu i au manifestat interesul, iar decizia a fost alta de la caz la caz. Noi, ca Minister de Finanțe, am asigurat cadrul legal. La lista adugată din monitorul oficial nu se mai poate aduga nimic. Ministerele care vor primi salariul înainte de pate au contactat directorul general al Direcției Regionale al Finanelor, iar acest lucru s-a întâmplat și la nivel local. În acest plat intră doar salariile. Nu indemnizaile, a spus Orlando Teodorovici, la Antena 3. Ministrul fainățelor publice, Eugen Teodorovici, a semnat ordinul privind stabilirea unor mesuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018. Decizia a fost publicată în monitorul oficial. Astfel, în temeiul prevederilor articolul 53 a 2 din legea numărul 500 pe 2002 privind finanțele publice, modificările sublinierei completările ulterioare, sublinierei ale prevederilor articolului. 10 alin. 4, din hotărârea guvernului numărul. 34 pe 2009 privind organizarea sublinierei funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările sublinierei completările ulterioare, Ministrul Finanțelor Publice emite următorul ordin, articolul. De la prevederile articolului 2 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, numărul 86 pe 2005 pentru reglementarea datei pelecii salariilor la instituțiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, numărul. 108, din 2 februarie 2005, cu modificările sublinierei completările ulterioare, ordonatorii principali de credite înscri sublinierei în anex care face parte integrant din prezentul ordin achit în luna aprilie 2018, salariile aferente lunii martie 2018 la datele stabilite în aceasta. a instituțiilor publice care vor primi salariile înainte de sărbătorile pascale.